de Decritarea mesajului lui Tudorel Toader, cum joacă liderii cu după refuzul lui Claus Iohannis. Președintele Claus Iohannis a refuzat solicitarea venit din partea ministrului justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului DNA, Laura Codroacovesic. Imediat după anunul preedintelui, Tudorel Toader a transmis un mesaj prin care arta ce vom sesiza curtea constituțională cu privire la refuzul preedintelui de revocare din funcție a procurorului Efa Eldna. Folosirea pluralului de ce ministrul justiției a creat vârf în spaiul public pentru ce ministrul justiției nu are competența de a ataca la Curtea Constituțională un conflict juridic de natură constituțional. Ceile de atac în această situaie sunt prevăzute la articolul 146 litera E din Constituția României. E. Soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea presubliniere dintelui României a unuia dintre presubliniere din și celor două camere, a primului ministru sau a presubliniere dintelui Consiliului Superior al Magistraturii, se arată în constituie. După aceste critici, Tudorel Toader a revenit cu un mesaj, în care explica ce voi sesiza nu este echivalent cu voi sesiza. Pentru cine crede ca stie, sau ar trebui sa stie, Cartea Constituționalismului, vom sesiza CCR ce nu este echivalent cu voi sesiza CCR. Ce arată Tudorel Toader. în mesajul lui Tudor El Toader, calea de urmat este cât se poate de clar. Premierul Viorica Dencil va fi cea care va sesiza Curtea Constituțională în raport cu un conflict juridic constituțional între guvernia administraia prezidenială. În ceea ce privește războiul care se va duce la Curtea Constituțională, trebuie să remarc mediferena dintre raportul lui Tudorel Toader și al lui Klaus Iohannis. Dacă ministrul justiei a blindat raportul cu decizii ale CCR, inclusiv cele împotriva Laurei Codroacovesii. Preedintele Claus Iohannis nici nu amintete de aceste decizii ale CCR ce în răspunsul său oficial. Acest aspect ne relev, faptul că Tudorel Toader era pregătit de la bun început să meargă spre judecata curii constituționale, în timp ce Claus Iohannis a dorit să evite cât se poate de mult acest deznodmânt.